السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعين موقع مدنيسة لملابس المحجبات احنا نعرض ان شاء الله معانا عرض رائع جدا جدا العرض اللي معانا هيدينا 40% خصم حقيقي على اي منتج على الويب سايت وهنختبره بنفسنا دلوقتي العرض اللي معنا شغال حتى بعد البلاك Friday هنشوف ازاي ناخد الخصم اللي معنا اول خطوة بندخل لموقع مودينيسا دوت كوم بنختار اللغة وبنختار العملة اللي احنا عايزين نتحاسب بيها برحت جدا الكوبون اللي انا دولكم بيشتغل على اي دولة على مستوى العالم سواء دولة عربية او دولة اجنبية كمان بنخش نشوف العروض الموجودة على الموقع فهنا بيقول لي فيه عروض بقيمة 30% ده اقصى عرض موجود هقولكم ازاي ناخد خصم إضافي اختار كل اللي يعجبنا وليكن ده هنجيب المقاس اللي احنا عايزينه احنا بس بنعمل تيست، وطبعا فيه مقاسات وفيه ألوان رائع جدا جدا Follow ات للبسكت تعالوا نشوف حاجة تاني وليكن نشوف الحاجات الأعلى ممكن الفستان الجميل ده تمام، ممكن أقوله هات تو باسكت، إحنا بس بنعمل تيست، تعال نخش نشوف اللي إحنا إخترناهم، تمام، ده كده بيقول لي اللي إنت إشتريتهم، دي كانت تمنها 63 دولار، أربعة وستين دولار تقريبا قبل الخصم، بعد الخصم بقى. باربعة او بثلاثة وثلاثين ونص دولار ودي قبل الخصم كانت بميتين اتنين وتسعين فستان الجميل ده في بعد الخصم عمل مية ثلاثة وخمسين او مية اربعة وخمسين دولار بالظبط تمام مصاريف الشحن مجانا للأردن او للسعودية او للامارات او لأي دولة عربية اخرى احنا دلوقتي ناخد خصم اضافي عن الخصم اللي هو ميدهوري ده يعني هنا بيقول التوتل مية سبعة وثمانين دولار تعالوا كده في المكان المخصص للكود أو الكوبون هقول له I have another كوبون أنا معايا كوبون هنا هدخله الكود ده ARD96 ARD96 ARD96 ده الكود بتاعنا وأقول له use كوبون اتفرجوا معانا خصم لي خصم إضافي الخصم الموجود فايشلي ما يقارب من التسعه دولار وايضا مصاريف الشحن هي فري فالتوت اللي انا هدفعهم ميه وستين دولار بالظبط